سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی بازار سرمایهگذاری جذابی که خیلیا رو تا الان میلیونر کرده میلیون دلاری درآوردن کسایی که بیت کوین و زیر ده دلار خریدن حدود نوزده هزار دلار و آش دیدن کسایی که اتریوم رو زیر یه دلار خریدن بالای هزار و سد دلار فروختن کسایی که ریپل زیر 20 سنت خریدن، سه اونیم دلار فروختن اینا کسایی که الان میلیون دلاری تو حسابشون اعتبار وجود داره این سری دیگه نوبت توه فرصت از دست نده خیلی راحت میتونی با تمام ویدیوهایی که ما به زبان ساده توی این کانال گذاشتیم بتونی آموزش ببینی از صفر شروع کنی اگر یه بگراند معاملگری تو بازار سرمایه ایران داشته باشی که خیلی عالیه خیلی سریعتر رشد میکنی من بهت پیشنهاد میکنم قبل از هر کاری اول دکمه سابسکرایب بزن که تو کانال ما شی بعد اون زنگوله کنارش فشار بده که از آخرین ویدیوهایی که برات آپلود میکنیم بتونی خبردار بشی ویدیو رو دونه دونه ببین هر جاش که سوال داشتی میتونی به ما ایمیل بزنی یا حتی دقیل میتونی کامنت بذاری زیر هر کدوم ویدیو ما تا جایی که بتونی به همه کامنتها پاسخ میدی. کار از کجا شروع کن بیا اولین ویدیوی ما رو در قالب سفتا معامله گری ببین و بعد از اون ویدیوهای دیگه که پشتش منتشر میشه هر کدوم از این ویدیوها رو همونطور که سمت راست بالای صفحه میبینی برات کارت میکنم استلاحا که بتونی دونه دونه اینا رو مرتبط با هر ویدیو پیدا بکنی روش کلیک بکن و بعد نگه رو که بعدا ببینی اگه خیلی عجله داری که سری وارد بازارشی از همین خرید بیت کوین با ریال وارد شو بعد دونه دونه ویدیوها رو دنبال کن اما اون سفت و سد معامله گری رو فراموش نکن خیلی از ویدیوهایی که ما در آینده تعیه میکنیم دونه دونه اینجا کارت میشه که شما بتونید ببینی پس زدن اون دکمه زنگوله اهمیت داره که تو رو از آخرین اخبار مطلع کنه شبکه‌های اجتماعی هم که ما توش هستیم این گوشه سمت راست روی لوگو میبینید رو هر کدوم کلیک کنی میتونی ما رو اونجا دنبال بکنی پس فراموش نکن ویدیوهای ما رو از سورس اصلیش تو کریپتو فاندر تو کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا بکن که قابلیت های آموزشی زیادی رو داره ویدیوها رو به طریقی که ما برات محب کردیم دنبال بکن تا اطلاعات تو این زمینه بره بالا هدف ما آموزش معاملگری در بازار رمز ارزست. هیچ چیز دیگه ای غیر از این نمیخوایم بهتون منتقل کنیم. بقیه مفاهیم و کانتنت های مرتبط با ساختار رمز ارزا و کریپتوکارنسی شما جای دیگه میتونید پیدا کنیم. من اینجا فقط میخوام بهت معامله یاد بده منتظر ویدیو های دیگه ما باش سابسکرایب فراموش نشه.